Na darky, hey, na darky, na darky, to je şarko na darky, darky puli je zelene, a paro psi chaene, darky puli je zelene, a paro psi chaene A koša do šancu, to sa do tancu. A koša do šancu, sama sa do tancu. Tancuj, tancuj, recrucej, recrucej, v nemi piesku, je zlu, zlu, do zedova piesku.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 Čierne oči, čierne oči, čo mám s vami robiť Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť Nechcú spať, nechcú spať, len pohraním A ja som ti povedala, povedala dár. A ja som ti povedala, niž Kacma rečko, vinko nalej, nalej, nalej do pohára Kacma rečko, majována Dobrý tobú znašťovi, čožť ťa želim pri Výsovi Pri Výsovi, pri Bateriťa se ri Je záničko prerozkošná, ne jest taká žumna rozla, rozla, rozla, rozla